Першими у фінальному турнірі грають команди з Білої церкви, що у червоній формі, та з Полтави, що у синій. Капітан команди, яка перемогла, Антон Мійсеєв, розповів, як готувалися до чемпіонату. «Ми готувалися з початку року, це наші основні змагання. У нас в тиждень було, дивлячись, коли коли збори, то у нас було десь 11 тренувань, а коли звичайний тиждень – десь 6». Мирослав Ткачук, капітан команди з Полтави, результат гри прокоментував так. «Не зібрані були, ми грали кожен сам за себе, команда не була». Суддя матчу Станіслав Шиманський каже, у фінальному турнірі гратимуть ще чотири команди – з Києва, Сокаля, Черкас та Тернополя. Ми запланували матч дві години. Ну, то залежно, який суперник і як піде ігра. Заявочний у нас склад – 12 гравців і один або два Ліберо. На поляну виходить 6 гравців. Тренер має право міняти шість замін і два перериви. Перерив по 30 секунд. Такі змагання серед спортивних шкіл України проводять щороку, розповіла співорганізаторка Катерина Барабаш. Переможця, каже, визначать 22 червня. Ці фінальні змагання попадає у фінал вісім команд, але дві команди по певних причинах відмовилися. І сьогодні є шість команд. Так що будуть боротися за перше шосте місце. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.